أنا أقول لك أن هذا الموضوع هو أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أنا أرى أن حجاج أمزح، حجاج بن يوسف الثقفي، <تصفيق> كان يقول أن هناك أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أشخاص أو أو أو يعني ودراتي كرش قلت له أنا بيجت له أنا أقول له بفتن بس تبيجت أنا أقول له أنا أقول له أنا أقول له أنا أقول له أنا أقول له أنا حكي في من تقول تركش مرنى لنفترض أن بارد، هناك دخاز يومين أم مازن، مازن؟ بختي خدي كسى كي هنيك كسى كسى أن برخابدم قيبلة، قيبلة، تنشتاقابدم قيبلة، قيب يعني شو بعشرة خير ترا؟ يعني, جالك جالك كن يعني وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان. رب العالمين جل تجبوه بحسن كرنا، نحشش بيركنا، رحمته بود لفانيا بوجل ديفناش آياتك حديثك الصحيح، أصل التشاد أصل في الأشياء الإباحة يعني أخذ شواخ الاعبد آه بخم بروحان القبيلة بروحان القبيلة إنه في حكيم ما بيجير نجيج قوته بوتهن يخه خي أوخيرات عندته تبت بريتال جلك كتاب كذك جل كتاب ندزت باش كتب ميناريسش اعبد آه دركبه فكنت خال اعبد يخه بريتال جلك كتاب بريتال ملذان كتاب بنديفا مجنّبت بريتال قبيلة بتان جاك دي بتان جي ناجي نيفيجا إبادة يات آه اعبدا هالنص بيجين نمونا كديها هي صار بابه تبرس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 دی دوغور بن أن و عبادت مروفی کی سرکرده کی پیشوا ما ما علاقت گل سرکرده و پیشوا و سروک چ و علاقت ما گلوی د پروري عدالت اینو اګي عالم هني افتنان دليوه د ویزا و ستهم کارهني و ظالماني ګوته کیش عبادت خيرا ګوته خیرترین عبادت ولكن تاي بعش، أبغى ان أنا من المستناتا بعش، ها. تشيدي ما علي عندك مروفي هين جالك في النصيحة البرامبري خاب كن. هكا البرامبري مروفيش، مروفي مروفي مروف, مروف أدب وجوانتر أي يوم علي مرزا كي مازمبي بس على الدار بي زاويه بيغنبري بي بيصلى عليه وسلم واني يعني قالك فظوا له امام علتين هو دا في امام علي باداب قلت له مرزا كي تنزونت ادرب كي زمانه ده فتنه ش بينه نخواش ش بينه وعمر قالك اش دا بوشتري بيش دا تشتربي وزمانه ده فتنه ش النبي امام علي انسان يعني زوني فمرغاني مرزا كي باداب فيا يعني ردوا ويبكن واليبكن تجاره خبي ادب كتن گوت اوریشا زانیال کیو امام علی قوت رحم خدای رب گوت اوریشاتن دیدا گوت امری زمانو ده فتنه حالات دارلی یت و یکومت کر اس ایک و دستک و یعنی ستین کی دولة رحمة عمر شكيز دا ده الصلاة داريل يتوه كيتة كمروفيته كيتة خراب. طبعاً الجرة كي إيكاهدف عدوجي جوته توصاني عمره صا توصاني عمره صا عوجي جوته أكون زيدا أكون لكم عمرا هنجوكي زي كي زيدي دا بالأجهزة كي عمر هين خراب هين نبواشن لو ما مروفيكي خراب يهدي ده الصلاة داريل. طبعاً أفنونان بالعكس في تشاندجكي هيكو قال جاله ده الصلاة دارش يدخل كي كي باش كتير ما نمونتو صايت صخ فيجا فيجيتين. ولاتكويك يس انغافر ولاتكويك مالجيا ولا انی يعني گندلی من خندقیبین بس د صهدارکی پاکو پاقش دستیو پاکو پاقش هاتن د صهداریه کا باش کرن خلکه گورتم خلکه تشكي أن يكون هناك أي شيء ينفع أن هناك أي شيء بِي أن بِي أي شيء ينفع أن هناك أي كَارِيْتَاتْ ينفع أن هناك أي شيء ينفع أن هناك شيء ينفع أن هناك شيء ينفع أن هناك شيء ينفع أن هناك شيء ينفع أن هناك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 وأن يقولوا أن رب العالمين يقولوا أن أو العالمين يقولوا أن رب العالمين يقولوا أن رب العالمين يقولوا أن رب العالمين يقولوا أن رب العالمين أن رب العالمين يقولوا أن رب العالمين أن رب العالمين يقولوا أن رب العالمين أن رب العالمين يقولوا أن رب العالمين أن أن برکتی جووان و تازه بی لیک دایبی انکه بی جن وسین یی پیشکشو ریگج بی گنجگی فقیر گلا گلا کی بسارو بارو کریتور اشو کورتو فقیر گلا نو سبحان الله گوته راکی کی کی جووانی و تازهی دابش حاضر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 عندك شيء جوانية عندما تمر بأكي براءة ذكر. إنتش الدنيا تيجي دابش كيرنا براءة شي. شوان كسابن في يعني أم بكو أم رد دايبكن. جوان. يعني برامبري ما هيدي أعزية قاويات سرما و سركزك ديناك تان تخلق كبير جيناك بمينم خير